Ima li što je od mekanog, velikog i krznenog psa? Odat ću vam tajnu, ima, a to je ekstra veliko, mekano i predivno krzno najbudastijih pasmina pasa na svijetu. Najbudastiji psi su nevjerojatno slatki i lijepi, a posebno pasmina na trećem mjestu liste koja privuće pogled svakog ljubitelja životinja. Prije nego krenemo s listom, ako ste novi posjetitelji na kanalu, pozivam vas da se pretplatite i kažete drugim ljubiteljima životinja da učine isto. Sada slijedi lista Top 10 najbunastiji pasmina pasa na svijetu. Na desetom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Pekinezer. Mališani Pekinezera preživjeli su podonuće titanika i ne bismo se iznenadili da je to djelom povezano s njihovim krznom. Pahulje ravnih lica bile su kraljevske u Kini, djelujući kao psi čuvari i kao grijači za ruke, zanimljivo, zar ne? Pekinezeri su dobroćudni, inteligentni, tvrdoglavi i ljubazni. Ime ove nevjerojatno bundaste pasmine dolazi od drevnog grada Pekinga. Dakle sada znamo da imaju prekrasno i veliko krzno, a je li ga teško održavati? Krzno Peking ezera zahtjeva svakodnevno četkanje, odnosno češljenje kako bi se spriječilo formiranje petlji. Dvostruka dolaka dobro skriva nečistoće i parazite te su iz stok razloga potrebne češće inspekcije. Ali kada nas pogleda tim preslatkim okicama ništa vam ne bi bilo problem napraviti za njih, slažite li se? Na devetom mjestu liste se pasmina pasa Stari Engleski ovčar. Ovi bundasti slatkiši pod rijetom iz Engleske vrlo su inteligentni, druželjubivi i razigrani. Stari Engleski ovčar nekada je bio jedno od prepoznatljivih pasmina, čak se pojavio kao živahni psić princa Erika u Disneyove maloj sireni. Mislim da se svi možemo složiti s princom Erikom, želimo biti dio svijeta ovog psa zar ne? Ispod predivnih slojeva dlake i mekog krzna, stari engleski ovčar je inteligentan i neovisan pas sa svojom idejom o tome što ga čini sretnim. Stari engleski ovčar psi su inteligentni, druželjubivi, prilagodljivi, razigrani i nježni. Iako su sjajni čuvari i prijatelji njihova velika i bundosto krzna se htjeva prilično redovito održavanje. Održavanje je neophodno da dlaka ostane zdrava i lijepa. Na osmom mjestu liste nalazi se pasmina pasa pomeranac će svoje malej veličini oni su stalno prisutni te neprestano žele zabavljati i voljeti vlasnika. Zar nije to preslatko? Ova pasna je iz pomeranije je regije sjeverne Europe na i Baltičkog mora. Pomeranci psi su prijateljski nastrojeni, druželjubivi, inteligentni, razigrani, otvoreni i aktivni. S obzirom na to da su vrlo aktivni, obožavaju duge šetnje i igre valja se pobriniti da vaš Pomeranci ima dovoljno igračaka koje će mu praviti društvo. Vjerujem kako su mnogi od vas čuli za bulu psa koji je također pomeranac jedan od najpoznatijih psa na svijetu. Također ovakve krznane ljepotane za svoje ljubimce su imali čak Mozart i Michelangelo. Ma zapravo tko ih ne bi volio imati pokraj sebe? Odgovor je onaj koji želi psa koji se ne linja i kojem nije potrebno održavati krzno. Naime krzno pomeranca je apsolutno prekrasno ali zahtijela svakodnevno očešljenje. U sve navedeno odlično se slažu s djecom. Na sedmom mjestu liste nalazi se pasa Newfoundland. Newfoundland je lojalan pas, u stvari toliko odan da ga često nazivaju danijskim psom, jer su sjajni pratioci za djecu. Newfoundland psi su prijateljski, inteligentni, nježni, odani i smireni. Newfoundland psi pod rijetom su se Kanadskog otoka. Ovaj pas ima debu ukrznenu dlaku kako bi se zaštitio teških uvjeta od hladnoće. Veliku i lijepu dlaku potrebno je konstantno održavati češljenim. Veoma je strpljivi poslušan, te nježan i dobro čudan, iako se prema njihovom izgledu točnije težini u prosjeku od 60 kg te u ramenima visine do 70 cm možda to i ne bi reklo. Ovim bundastim dobricama svakako treba uzvratiti ljubav pošto čak mogu i spasiti život, vole plivati i bez problema mogu postati spasivački psi, predivno, slažite li se? Na šestom mjestu liste nalazi se pasnija pasa Šetlanski ovčar. Šetlanski ovčar je nastal na odnocima Šetlant, 50 milja sjeverno od Škotskog kopna. Šetlanski ovčari posjeduju dugo, raznobojno, krvzno, otporno na vodu i prljavštinu. Radi se o prijateljskim psima, korištenim u prvom redu za ispašu ovca i goveda. Šetlanski ovčari su inteligentni, živahni, odani, strpljivi, oprezni, razigrani, nježni i snažni. Šetlanski ovčari imaju debelu dvostruku dlaku. Vanjska obloga je oštra i ravna, unutar nje je meka i tjesna uz tijelo. Prekrasno dolako potrebno je svakodnevno nočetkati i češljati te prskati vodom. Sezanska linjenja su tijekom proljeća i jeseni. Uz to što su nevjerojatno vješti čuvari, ako tražite inteligentnu i poslušnu pahulju, definitivno ste je pronašli. Moramo se složiti da su šetonski općari zaista predivni psi, slažite li se? Na petom mjestu liste nalazi se pasina pasa bišom. Netko naručio pamučnu kugu s nogama? Kovrčevi bišon najbliže što ćete dobiti. Suvijenim kovrčama koje koji izgledao poput jastuka ti hodajući oblaci imaju priličnu osobnost. Bišonci su razigrani, osjetljivi, nježni, odani i veseli. Iako im krzno ne izgleda baš poput samoledog, pripazite i redovno ih četkajte. Kovrčevi bišon je popularna plasmina za oni koji su alergični na pseću dlaku jer im je krzno prirodno hipoalrgeno. Još jedan veliki plus za ove ljepotane. Ovi psi također su simpatični gradski suputnici jer su dovoljno inteligentni, prilagodljivi i prijateljski raspoloženi što ih čini odličnima za život među urbanošću. Za što su stvoreni kovrčevi bišom psi? Uz sve prije nabrojeno ovi psi prvi put pronađeni su na Francuskim kraljevskim dvorima tijekom srednjovijekovne ere rođeni da zavoljaju i obožavaju svoje vlasnike. Pa tko bi poželio bolje od ovog? Na četvrtom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Chow Chow. Koji bi popis bundastih pasmina pasa bio potpun bez uključivanja bundastog medvjedića, Chow Chao. Zašto bundasti medvjedić? To su kuglice od debelog na kojima je naravno potrebno svakodnevno četkanje. Chow Chow je još jedan pas uzgajan da živi među kraljevskim autoritetima u Kini. Čao Chow psi su povučeni, odani, neovisni i tihi. Ovi psići su dostojanstveni i ozbiljni, a osobnost mi je dodatno uljepšena prekrasnim krznom kojim okruže ulicu zbog čega izgleda kao da se uvijek mršte, možda i zaista jesu takvi. Jesu li čao čao loši psi? Iako mogu biti loši prema strancima, prema američkom kinovaškom klubu oni su žesto odani svojome vlasniku sve do dana kada umru. U nastavku svijede Top 3 najbunastije pasmine pasa na svijetu, pa krenimo! Na trećem mjestu liste najbunastiji pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina samolet. Svaki pravi ljubitelj pasa vjerojatno zna za prekrasne bijele samolet pse, slažite li se? Krzno ovih personaliziranih pamućnih kuglica oporno je na prljapšinu i vodu tako da njihova buntica ostavila jednačinu svijetlo-bijelo. Iako se liniju mnogo samolet su hipoalergični i odlični su u samo održavanju. Poznata pasmina po tome što je nevjerojatno prilagodljiva i susretljiva samolet zahtijela vašu stalnu pažnju. To znači da će vaš samolet između ostalih kvaliteta vjerojatno biti inteligentniji i trebati alfu, a ta alfa ćete trebati biti vi ako želite da vaš samolet prestaje uništavati cipele. Samolet psi su prijateljski nastaveni prema djeci i strancima, pametni, nježni, živahni, oprezni, tvrdoglavi, društveni i razigrani. Jeste li znali da njihove najslađe osobine uključujući ili pršo-bjelokrzno i vječni osmijeh zapravo služe za opstvenak pasmine? Njihovo potpuno bjelogusto-krzno služda ih održava toplim na bilo kojoj niskoj temperaturi, posebno u Sibiru odlakoj potiču, dok osmijeh sprečava da se sline ne slijevaju i na kraju formiraju ledenice na temperaturama sprzavanja. Takve samoledi posljeduju slatke, ali i korisne karakteristike. Na drugom mjestu liste najbundastiji pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Bradati škotski ovčar. Bradati škotski ovčar je pas izvrno uzgajan u Škotskoj te se vjeruje da je jedan od najstarih ovčarskih pasa u Škotskoj. Bradati koli je karizmatičan i inteligentan, često slikan sa zamišljenim pogledom na licu. Imaju predivnu veliku dlaku iako je istina da je njihovo krzuda htjeva malo više održavanja, njihova ljubav prema vama zasigurno će nadoknaditi trošak. Bradati škotski općari su samopozdani, inteligentni, izdržljivi, oprezni, živahni i aktivni. Kao kućni ljubimci oni su razumni, nježni i smireni te će se prilagoditi gotovo svakom kućanstvu. Odličan je radnik te izuzetno lijep pas za izložbu. Bradati škotski općari zahtjeva puno kretanja, češljenja i jako se linja. Najbudnastiji psi na svijetu su psi pasmine Vuči i Špic. Podrijetvo vući špica seže u nizozemsku iz dalekog 17. stoljeća. To je simpatičan pas srednje veličine usmjeren prema druženju što znači da ćete dobiti isričito dopuštenje da pomazate lijepu ogromnu bundicu. On je hibrid nekoliko drugih bundastih pasmina uključujući favorite Chow Čau chow i Samoeda. Vuči špica je velika kubica pahulje koje je potrebno svakodnevno četkanje smanje dojni svoje i dva puta godišnje, a oštro vanjsko krzno odskače od kože što mu ostavlja njegov prša izgled. Vuči špice je po prirodi prijateljski, prihvatljiv i za ljude i za druge pse. Njihova potražnja za nakonnošću je velika pa više vole biti uključeni u obiteljske aktivnosti nego ostajati vani sami. Oni su preljepi i inteligentni psi s dobrom osobnošću. Vuči špic psi su razigrani, poslušni, okretni, vedri, čvrsti i brzi. Njihova razigrana i simpatična priroda čini ih obiteljskim kućnim ljubimcima. Sve prethodno navedene pasmine spadaju u sam vrh pasmina pasa s najvećom dlakom na svijetu i nam se da ćete upravo ovdje pronaći savršenu krzno kućnog ljubimca za sebe i svoju obitelj. Lista Top 10 najmodastijih pasmina pasa služi upravo tome. Znate za još neke pasmine koje sam propustio. Ako imate kakve prijedloge, komentare ili ste ponosni vlasnik jednog od navidenih pasmina pasa ostavite komentar te se pohvalite čime su vas osvojili. Nadam se da ste uživali u videu te da ćete ga preporučiti drugim ljubiteljima životinja. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodavnijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više.